شوفنا تصويرك مجموعة ربع عالكاميرا الزينة، ويمي ابن الجميلي التصويرك تخليه، تخلي وعالكاميرا وعال الزينة، عالكاميرا الزينة، صور وقتني عالكاميرا الزينة، لقطاته غريبة وعيدة معروفة، يضر صابن على التصوير اللي يشوفه، لقطاته غريبة وعيد يضر صاف على التصوير ليشوف على الأجدين سود بزومك القناص على الأجدين سود بزومك القناص واللي يشوف شغلك ما حد يعوفه واللي يشوف شغلك ما حد يعوفه متميزين اسمنا واسم اسم معروف من ثامر يقرب بالهدف الزوم متميزين اسمنا واسم اسم معروف من ثامر يقرب بالهدف الزوم من نظره عيونك من نظره عيونك توصل فكرتك من نظره عيونك ما حد حضراتك ما حد حضراتك ياخذ صورتك ما حد حضراسه وياخذ ما حجحط راسه حل التصوير كليش يصور يمك يطيش على الكاميرا الزينة عالكاميرا الزينة